וואי, מה זה? מה קרה? תפי, איזה פקק יש לי פיפי. מה, גם לך יש פיפי? אז מה אם עשית פיפי לפני? אני לא. אוי, אוי, אוי! יש שם ערבים! הם נדולים. אל תקרא להם ערבים. זה לא יפה. טוב, בסדר. הם ערבים. אמא, אני מפחר. איזה נשק, קם לי. אני חושב שהיא יוצאת לי טיפה. אז יצא, יש ערבים. טוב, לא, אני לא יכול להוציא ערבים. שטוב, שאולי הרואו לי את הפושפוש. אני רואו לי את הפושפוש. קשתי לה על עצמו. הייתי אוסף על המכנס. לא, אני עושה? כי מה יש לי משום יש לך? הוא נהיה, הוא נהיה, הוא נהיה! בוא נביא לו מגוון. ישר לכביסה. הסתדרתי, הסתדרתי. גם לערבי יש פיפי. ערבים לא משתינים פה. אז מה עם ערבי? בטח גברו לחוץ. תוך תשתין. שלום וין שתי עמים. מה? בורך אמרתי לכם בקצב הזה בדוק לא יהיה שלום במדינה. אחר! תכתבו לי בתגובות אם גם לכם היה פיפי בפקק ולא יודעתם מה לעשות. מקווה שאיננייתם מהסרטון. אל תשכחו לעשות לייק לסרטון, נירשם לערוץ, תלחוץ על הפרמון, כדי שכל פעם שפותחים ישיבה בזולה של טולה,